Вы думали, что тут жили, когда была эта <свес> оксамита? Меня зовут Олександр Богданович, мне 67 лет, <свес> <Тут> и <же свес> живем уже с 1989 года. Погуляли. під далі нема нічого. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. була старенька, Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Погуляли. Відчинилися, тепер також відчинилися. Тут, можливо, деякі позабрали. Це все зараз виправити вже не можна. Будинок буде знесено. Хата над головою є. Настільки кімнат, трошки. А людям деякі гірше, ніж нам. Набагато гірше. У нас на околицях там взагалі. Взагалі тут практично залишилися без нічого. Живуть в підвалах, живуть по грибах. У нас ми зараз живемо, там у нас є пічка, у нас тепло навіть. В місті немає е е опалення, немає води, немає світла в багатьох будинках. Ми хоч можемо якось поритися. Теж, теж немає світла, От, е недавно підключили воду, але трохи ядро, тому палимо піч і спимо в трьох на одному дипані. Ну а е що? Е Почат гумору до нас прийшло. Ну, э, Сміх, розумієте, сміх є трохи нервовий. Ми вискочили на ту сторону, я ще якогось хлопчика ніс на руках. Тут підійшла третя оборона, От, я хлопчика віддав. От, ми забігли, так знову, наче, знову, наче, так, знову наче, прилетів, знову, пішли ховатися знову, двір, там було сховище. знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, зайшли. А там знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, знову, Нести ноші привели е, підносити. Ну, я побіг, е, поніс ноші. Е, Одного-двого чоловіка принесли, бачимо, наче б якась хвилина, а пройшло вже кілька годин. Тож потім людей знімали е, дробину, тому що не боялися підніматися по сходах, тому що не знали, чи сходи витримують, чи ні. І нас не пускали, ми то вийшли з, з сумками, у нас пускали, там були якісь документи. Ну, як, як казали, по, то, що якась сумка буде бути з китамичами, це було по мінімуму. А потім вже я піднявся, то забрав ще якісь документи і потім вже е, сказали, що можна підніматися. Ну, піднімаємо до цього часу, щось виносимо, якісь речі виносимо, ну, те, що можна. Щоб те, що не побилося, те, що не поламалося, виносимо потихеньку. Ну, такі справи. Е, головне, що е, е, ми зрозуміли, що ми залишилися залишили жив. Оце а це інше, це не живне, це вже це прийде. Це... Зараз буде багато роботи, мабуть, і для пенсіонерів буде робота, і для, навіть для тих, хто ніхто не працював. В Чернігарі, коли я тут син лежав в лікарні, після того, як їх розмовили на 17-й школі, я не планував. А зараз, якщо буде така ситуація, якщо більше не буде, ну тут у нас воєнні діти, то я тут залишаюся. А що, до чого мені тікати? Залишаюся, будемо місце відбудовувати, будемо щось робити кажу, якби я зараз розмовляв з якимось російським військовим, я б сказав, ну хлопці молодці, ви мене звільнили від житла, ви мене звільнили від роботи. У мене паса бабуся пережила Другосвітову війну, вона розказувала про фашистів, як вони діяли. Вони теж фактично Чернігів бомбували в 1941 році, німецькі війська, і бомбували наші друзі а що проти, що бомбували. Але німці відбомбилися і полетіли. Ці фактично не просто бомбили, ці цілі ці багато гірше. Вони е не просто е як якісь фонтавіті дії проводили, вони фактично, що били по населенню. Якщо напала 11-го числа, як казали, потім напала 16-го числа, напала 21-го числа, ну, 23-го, мабуть, нападуть. 24-го напали. У нас тревога, я оттягиваюсь и поднимаюсь. Тотенька выбегает и говорит, что уже тревога. Я говорю, что я понимаю, тревога. Ну, Деемся по тревоге. Вот. И так началась так война для нас.